Це біатлонна база у Підгородньому. Секцію відвідує 300 дітей зі всієї області, каже тренер Назар Бурик. Серед них 16-річна Тетяна Тарасюк. Дівчина займається біатлоном 5 років. Каже, під час тренувань їй не вистачає спортивного обладнання. Про облаштування нового стрільбища каже так. Я не знаю, як вам передати. Це дуже круто. У нас стрільбище, якщо дороблять, ну буде краще, ніж в Чернігові, чим ще десь. І літає, якщо ми до всіх приїжджаємо, будуть приїжджати сюди. Це буде дуже класно. У нас може сказати, і лижі стволи є, але було б добре. У нас дуже. Багато, щоб лижного інвентарю було більше, щоб стволів було більше, на кожну дитину. А це доріжка, на якій тренуються біатлоністи, поки ремонтують лежеролерну трасу. Асфальтували нам дорогу. Поки що, щоб діти каталися нормально, можна, але замало територій. Навесні вже обіцяли, що зроблять повністю великий круг. Лежи ролерна траса, яку ремонтують, має 2,5 кілометри. Її ширина два метри, каже директор обласної школи з біатлону Олександр Степанюк. За його словами, трасу хочуть розширити до 4 метрів. Тут передбачається розчистити по бокам, тому що і зробити ширше, тому що асфальт вже тут поламався заросло травою. А це стрільба ще де займатимуться учні біатлонної школи. Олександр Степанів каже, його почали облаштовувати місяць тому. Чоловік каже, кошти на це виділили спонсори. Це близько мільйона гривень. Десь до неділі це має бути тут заасфальтовано, зроблено, виставлені установки для стрільби. І з понеділка ми вже почнемо проводити сертифікацію нашого Об'єкту є спонсори, які виконують, вкладають свої гроші на реконструкцію стадіону, і, відповідно, скажімо, будемо, просити, будемо просити для того, щоб допомогли або придбали зброю для наших провідних спортсменів. Леся Продоус, Андрій Бодак, новини на Суспільному. Тернопільщина.